На сьогоднішньому судовому засіданні судді переглядали відеозапис слідчого експерименту, який проводили у квартирі Ірини Суханової. Жінка розповіла, що так званий валик, який вона нібито прикладала до обличчя загиблої дівчинки, застосовувала і для інших дітей. медицині валики застосовують у цілях безпеки дитини. Наприклад, при порушенні центральної нервової системи, порушенні опорно-рухового апарату. Це робиться в цілях безпеки дитини. Педіатрії використовуються. У мене хлопчик був із інвалідністю. Я йому робила тільки в тих випадках, коли відносила його у ванну. У мами я питала дозвіл. Прокурор Запорізької місцевої прокуратури номер 1 Ганна Жулей зачитала документ з висновками судово-медичної експертизи. Зокрема, про допит підозрюваної слідчим і відеофіксацію з камер у квартирі Суханової. Період часу, 15.04 секунди, 15.04, 40 секунд, знаходячи в суванні кімнати сільних статутів підозрюваної Суханові, говорить наступне. Посадник, мам, пожалуйста, не розділили реч. Мам, пожалуйста, божечки, пожалуйста, мам. <гум> Пожалуйста, ні, ні, ні, мама, спокоюся, йому плохо, він мовчить тихо. 29.05.2020 року, 15.04.40, знаходячись у ванній кімнаті, слідок стартується, фановий говорить наступне. Мам, давай лучше скоро, мам, лучше скоро. 29.05.2020, 15.05.40 на секунду слідок стартується, викликаєш таку медичну допомогу. Ганна Жулай звернулася до суддів з клопотанням про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Ірини Суханової на 60 днів. Є ризики, що обвинувачена може впливати на свідків та переховуватися від органів досудового розслідування, зазначила Ганна Жулай. Адвокати обвинуваченої навпаки просили відправити Ірину Суханову під домашній арешт. Того ж хотіла і сама обвинувачена. Я не збираюсь ховатися ні від суду, ні від правосуддя. Я хочу довести свою невинуватість у тому, що я знаю, що вбивства там не було. Там був дійсно нещасний випадок. Так, в чомусь я, звісно, винна, але не у вбивстві. Будь ласка, я дуже прошу, відпустіть мене. Будь ласка. Я вважаю, що ця людина безнадійно бреше перед судом. Ознайомлюючись з матеріалами справи, я бачу, що вона абсолютно бреше. І вважаю цю людину небезпечною не тільки для чужих дітей, але й для своїх, адже поведінка людини призводить до шоку. Колегія суддів ухвалила продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Ірині Сухановій на 60 днів по 25 червня 2021 року включно. То взагалі, ну, живемо на хорошим темпами. А чому от саме тримання під вартою? Наполягаєте на тому, щоб залишити її? Всі? Ну, тому що Є ризики, які передбачені нормами діючого Кримінального кодексу, і коли ці ризики існують, ми вважаємо, що саме цей запобіжний захід відповідає тим ризикам, які існують, а саме поміщати саме слідству встановлене істинно по справі». Те, що зачитали, це дуже добре і погано те, що це лише 13 сторінок з 35, могли б зробити більше. І якби не все зачитували, ми могли б сьогодні нарешті зачитати повністю ключову, ключовий доказ по цій справі. Це комісійна судова медична експертиза. Тому вимагали домашніх арешт. Е, ну ми б е, більш Обґрунтовано це робило б, якби ми повністю зачитали би матеріали судово-медичної експертизи, яка, до речі, це ключова, і це експертиза, яка об'єднала багато інших експертиз. Була первинна експертиза, яка просто там було питання, була гістологія, були ще експертизи по комп'ютеру. Нагадаємо, обвинувачена влаштувала у своїй квартирі, що у Шевченківському районі Запоріжжя, нелегальний дитячий садок. 29 травня батьки вперше привели туди Олесю Гак, якій було рік та два місяці. За кілька годин там дівчинка померла. Наступне судове засідання у цій справі призначене на 2 червня. Дар'я Пасічник, Вадим Тімченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.